Депутатська комісія Смілянської міської ради з питань бюджету розглянула проєкт головного фінансового документу на 2023 рік. Бюджет міської територіальної громади на 2023 рік сформовано відповідно до положень Конституції України, бюджетно-податкових кодексів, закону України про державний бюджет на 2023 рік, та відповідно до всіх нормативно-правових актів, які формують процес виконання та формування бюджетів, а також враховані дії Правового режиму воєнного стану в Україні. Доходна частина бюджету сформувала в сумі 540 мільйонів 627,9 тисяч гривень. Із них у нас 98% відсотків. це становить загальний фонд бюджету, 2% це спеціальний фонд бюджету. Загальний фонд планується в сумі 528 мільйонів 619,5 тисяч гривень. Але якщо розглянути структуру доходу. Загального фонду бюджету, то майже 20% це у нас офіційні трансфери, а 80% це наші власні надходження. Проаналізувавши надходження за три останні роки, 19-21 рік, очікуване надходження 2022 року, але зв'язку з тим, що у нас враховуючи періоди дії воєнного стану, тобто доходна частина бюджету обрахована. В розмірі середньомісячних надходжень за 4 місяці – це липень по жовтий місяць по кожному виду надходжень. І так у нас власні надходження обраховані в сумі 423 млн. 333,9 тисяч гривень. Це становить 92,9% від очікуваних надходжень 2022 року. Найбільшу питомову вагу у нас займає податок з доходів фізичних осіб майже 71,3% і ми його прогнозуємо в сумі 301 мільйон 634,9%. Якщо проаналізувати з очікуваним надходженням, то у нас мінус 12% в зв'язку з тим, що не включені сюди разові надходження податку з грошового забезпечення, а також не включені. Податок з доходів фізичних осіб у таке підприємство, як СМРЗ і Маршзавод. Акцизний податок на структурі займає 6,1% і прогнозується в сумі 25 мільйонів 956 тисяч. І порівняно з очікуваним надходженням на 33,9% більше, в зв'язку з тим, що податок на акциз попальному, він надходить у нас лише в січні-лютому і починаючи з жовтня місяця. А ми прогнозуємо і на весь бюджетний період 2023 року. Місцеві податки в нас становлять 21,3% в загальної структурі бюджету. Прогнозується в сумі 89 млн 483 000 або на 3,4% більше, чим очікуваної на кожній 2022 року. З них податок на нерухоме майно в сумі 9 млн 105 000 гривень, плата за землю 27 млн 285 тисяч Тисяч гривень, єдиний податок в сумі 53 мільйони 93 тисячі гривень. Плата за оренду майнових цілісних комплексів планується в сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень і інші податкові надходження в сумі 5 мільйонів 60 тисяч гривень. Офіційні трансферти, які становлять у нас 20% в структурі наших доходів, у нас передбачена це ой одна єдина субвенція з державного бюджету – це освітня субвенція. В сумі 103 мільйона 351,8 тисяч гривень. Дотація з місцевого бюджету, тобто з обласного бюджету в сумі 1 мільйон 17 тисяч гривень. Це на оплату послуг з енергоносії, вона буде спрямована закладом охорони здоров'я на оплату послуг з теплопостачання. І інші субвенції, цільові субвенції в сумі 916,8 тисячі гривень. Це із обласної субвенції а також цільові субвенції з бюджетів територіальних громад, які спрямовані на утримання центру Барвінка і також на кабінет довіра. На даний час іще в нас немає субвенції з особливими освітніми потребами, так як вона ще цього часу не розподілена. При внесенні змін до бюджету вже в 2023 році ми внесемо зміни і цю суму заплануємо для закладу освіти. Щодо видаткової частини, то у нас один підхід був для всіх бюджетних установок, фонд заробітної плати, він прорахований відповідно до мінімальної заробітної плати, яка становить з 1 січня 6700 гривень, а також посадового кладу першого тарифного розряду, який становить 2893 гривень, це по всіх бюджетних установах. Енергоносії – теж один підхід. Ми обрахували середньорічні надходження видатки по енергоносіях за останні три роки. І з врахуванням діючого тарифу тільки по електричній енергії збільшили дані видатки на 35%. Всі інші видатки по кожній бюджетній установі ми брали на рівні уточненого річного плану станом на 1 листопада 2022 року. Всі програми, які діючі були в 2022 році, ми передбачили теж на рівні плана 21 листопада 2022 року. Це ті програми, які забезпечують життєдіяльність міста. Крім програми по надзвичайних ситуаціях, ми передбачили на рівні затвердженого плана на, на 1 січня в сумі 5, майже 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Крім цього, резервний фонд – у нас планується в сумі 12 мільйонів 356,5 тисяч гривень, це резервний фонд, який передбачений в розмірі 2,35% від загальної суми по видатках бюджету. До бюджету розвитку ми не планували доходи, а видатки передбачаємо за рахунок передачі коштів загально до це в сумі. 951 тисяча і шістдесятих тисяч гривень – це кошти спрямовані головному розпоряднику управління архітектура по двох програмах в сумі 145 тисяч і головного розпорядника управління житлово-комунального господарства в сумі 860 тисяч гривень – це на програму розвитку житлового комунального господарства, це на погашення по договору лізингу для комунальника. Бюджетом це ми забезпечили 100% на заробітну плату, оплату енергоносіїв і всі поточні видатки на рівні цього року. На розвиток міста будуть спрямовані кошти, коли буде розглядати підсумки виконання бюджету, після затвердження звіту, коли буде розподілено вільний залишок. Ви по основним показникам скажіть, по-перше, субвінція ця, що на енергоносії нам значно зменшили, на 3 мільйони. На у нас мільйон на субвенція у 2022 році була порядка 4 мільйонів. Зараз да. на 2023 рік нам передбачають всього на всього 1 мільйон. Крім того, у нас була базова дотація, була базова дотація, дотація з ПДФО, да. тому що ми були дотаційна громада, скажімо так, по ПДФО в цьому році. Ми вийшли на рівень одиниці, ми не є дотаційні, але і, слава Богу, не є реверсні, тому ми на базовій, у нас було близько, дотація була базова близько 20 мільйонів на 2022 рік, на жаль, її немає, чи на щастя, да, на 2023 рік у нас немає цієї дотації, тому що ми вперше за скільки років… Да, ми, Мабуть, <середження> років застриця. Просто вперше, <середження> Просто вперше. <середження> <проб> <проб> такого не було. Перше ми йшли на рівень е, самодостатності, скажімо так, ми не отримаємо базову дотацію з державного бюджету, тому е, я сподіваюся, що ми далі так будемо продовжувати. І скажіть, наскільки в нас взагалі виросла доходна частина між планом 2022 року і фактом 2022 року, і наскільки ми плануємо, Роберт, збільшення на 2023 рік доходної частини. Власних lors, 420. 423 мільйони. Тобто, в порівнянні з 2022 роком, ми плануємо збільшення на 60 мільйонів. Це, звичайно, і потягне за собою видаткову частину. Ми всіх 100% даним проєктом бюджету, всі установи, всі заклади, всі забезпечуємо 100% заробітною платою, енергоносіями, поточними видатками, для того, щоб ми... Протягом 2023 року ми збиралися і не займалися цими тяганинами друг з друга. Це той мінімум, який ми робимо. А, звичайно, плануємо, можливо, і більше при розподілі вільного залишку, вже будемо тоді планувати розвиток нашого міста. Скажімо, Депутатська комісія погодила цей документ для винесення на розгляд сесії Смілянської міської ради. Отже, незабаром бюджет Смілянської громади буде прийнятий.